נציג כעת את רעיון של משוואות דיפרנציאליות הומוגניות הומוגניז זאת אותה מילה שאנחנו משתמשים בה עבור חלב כשאתה אומרים שהחלב הוא, שכל גושי השומן נדפסתו אבל היסם כן זה לא ממש רואים את לא ממש רואים את הכשר משוואות דיפרנציאליות הומוגניות ואפילו בתוך משוואות דיפרנציאליות נלמדו חוזר יותר ישנם סוגים שונים של משוואות דיפרנציאליות הומוגניות אלא נקראת משוואה דיפרנציאלית לינארית הומוגנית אבל למעשה כוונתי לגמרי אחרת אבל בכל מקרה למטרה זו אנו נראה משוואה דיפרנציאלית הומוגנית ואנחנו נקרט את המשוואה מסדר ראשון מה המשווא, המשמעות של משוואה דיפרנציאלית הומוגנית אומרת שיש לנו נניח שיש לנו משוואה דיפרנציאלית בסדר ראשון רגילה יש אני אתאר לך אותו באופן הבא די וואי לד איקס شوف רק כמו פונקציה של איקס ושל וואי ונניח שאנו מנסים לעשות זאת, וזה לא ניתן להפרדה, וזה לא משוואה מדויקת. מה שאנחנו נמדים מכך, שהוא, שאם ייתכן שזה הומוגני, אם זו משוואה דיפרציאלית הומוגנית, כזו שאנו יכולים לבצע בעצבות שונות, ושהעצבות השונות מאפשרות למשוואה הזו להפוך למשוואה הניתנת להפרדה. אבל לפי שנראה זאת, נבין מה הוא הומוגני. אם ניתן באופן לגברי לעשות מניפולציה לצד אחד של המשוואה, אז בעצם במקום פונקציה של x ושל y, אנחנו יכולים לכתוב את המשוואה הדיפרנציאלית הזו, כך ש-d-וי ל-dx שווה לכמה פונקציות, נקרא להם g, ונקרא לזה f. אם נכתוב זאת באופן אלגברית, כך שזה פונקציה של y חלק, חלקי x, אז ניתן לבצע עצבות שונות, אשר עושות את המשוואה ניתנת להפרדה. אז כרגע הכל נראה מבלבל, אבל נראה דוגמה. נראה דוגמות, כמה פריטים, ואז נבצע את העצבות. אני עכשיו משוואה דברצלית שלנו היא גזרת של y ביחס ל x שווה x plus y חלקי x. Uh, אתם יכולים, אם תרצו, לנסות ולהפוך את המשוואה uh, לפרידה, אבל uh, זה לא כזה פש... פשוט לפתרון. או לפחות uh, עושה רושם שזה לא כזה פשוט לפתרון. אבל כפי רואים כאן, יש לנו את הנגזרת. זה שופيلة כמו פונקציה של x של y. ושלהם אליהם هي אי מיתן רק בפונקציית גלברי. אכתוב זה מחודש, כי אנחנו מקבל פונקציה של y של k x. וخلاص, אם uh, פשוט החלטת שנו ביטויים אלيونיים על ב x, זה אותו הדבר כמו x של x בוס y של x. משבר זה הוא אותו הדבר כמו d y של k d שזה אותו הדבר כמוני, לכתוב מחדש את, את כל המשוואה הזו, נחליט פה קצת צבעים בצורה הבאה, dy dx שווה ל-x חלקי x שווה ל-1, אם אנו מלחיב ש-x אינו שווה ל-0, פלוס y חלקי x, אז אתם בטח תראים מה הכוונה בפונקציה של y חלקי x. ניתן לראות את זאת כאן. כאשר באופן על גברי בלבד אנחנו עושים ניפולציה למשוואה, נקבל 1 פלוס y חלקי x, ואם נאמר ש-y חלקי x שווה לאיזה משתנה שלישי, זו רק פונקציה של משתנה השלישי הזה. ולמעשה נעשה את זה כעת. אז אבא נבצע הצבעה עבור y חלקי x, נניח ש-v, נכתוב זאת בצבע שונה, נניח ש-v שווה ל-y חלקי x, או דרך אחרת, אם נכפל לשני הדעדים ב-x, ניתן לכתוב זאת y שווה ל V. ואנו נציב v עבור y חלקי x, נבצע את הוועב עבור x, את של הנגזרות של v, אז הנגזרת של y ביחס x שובה ל... מה הנגזרת של זה ביחס ל-x? אנחנו מניחים שv זה גם פונקציה של x, אז אנחנו משותה נשתמש בחוק המכפלה, של x היא 1, כפול v פלוס x כפול הנגזרת של v ל-x. וכעת ניתן להציב זאת, ואת זה חזרה לתוך המשוואה, ואני אקבל dy dx, זה שווה לזה, אנחנו מקבלים v פלוס x, dv dx, אני אקזאת של v, ל-x, זה שווה לרק הצד השמאלי, זה שווה ל-1 פלוס y חלקי x, אנחנו מבצעים הצבא הזו, שבה v, אז זה 1 פלוס v, ואיך זה אומר, יות פשוט. נתנו חסיר ל V משני הצדדים, שנו אישב, ואמני שארנו, שנו uh, X ד V ד X, נحرك שני הצדדים ד ד X, נקבל את הניקזרות של V באחסן ל X, שובר אחד של X. זה מתחיל יותר יותר ברור, מה פיתורנו פה, ואלמשיח אנחנו כופלים את שני הצדדים ב-dx, נקבל dv שווה ל-1 חלקי x כפול dx, כאיתה אנחנו הולכים לקחת את האנטי נגזרת של שני הצדדים, לבצע אינטגרל לשני הצדדים, ונשאר עם v שווה ל-log tv של הערך המוחלט של x פלוס c. ואנו בערך סיימנו, אבל זה היה נחמד פתרון במונחים של y ו-x, בלי המשתנה השלישי v. כיוון שהבעיה המקורית שלנו הייתה רק במונחי x וY. אבל אז אני זאת, מהו v? בסלנו הצבא צבה ב-v שווה ל-y x, בואו נציב והפוך כעת, אנו נסיר הצווה. אז יש לנו y x שווה ל T V של x plus c, כמה קבועים, לכפיל את שני הצדדים כפול x, לקבל y שווה x כפול הלוג T V של x plus c. וסיימנו, פתרנו את המשוואה הדיפרציאלית הזו שנראית בלתי ניתנת להפרדה על ידי זיהוי שהיא המוגנית. וביצענו הצבא שונה של v שווה ל-y x, זה את זה למשוואה שניתנת להפרדה במונחים של v. ואז פתרנו זאת, ואז בחזרה וקיבלנו את אתם יכולים לאמת את זה בעצמכם ש-y שווה ל-x-log-tv של הערך המוחלט של x plus c. רגע, יש לנו טעות. y חלקי x שווה ל log של x plus c. אם את שנת זדים של משוואה כפול x, מה יהיה הפתרון? זה לא רק x log של x, חייבים להכפיל את זה כפול x גם, נכון? חוק הפילוג, זה הייתה טעות של חוב אבנים. אז הפתרון הנכון הוא y שווה ל x log של הערך המוחלט של x plus x כפול C, ואם כרצו למצוא את ה-C, נצטרך לקבל כמה תנאים התחלתיים, ואז נתראה נהיה לפתור את C, זה יהיה פתרון פרטי עבור משוויה דיפריציאלית הזו. בסרטון הבא נעשה מספר דוגמאות הוספות של ביות כאלו, נתראה.